السلام علیکم آئی فون ایکس ایس میکس اس کی تمام تر ڈیٹیل اور اس کا کیا پرائز چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ آپ کو آج بتائیں گے ون پلس ٹین پرو اس کی اسپیسیفکیشن اور ریٹ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک سترہ اوپو کمپنی کا اس کی اسپیسیفکیشن اور ریٹ آپ کو بتائیں گے پوکو ایک تھری این ایف سی اس کی اسپیسیفکیشن اور ریٹ آپ کو بتائیں گے آر فائیو کمپنی کا آر فائیو اس کی اسپیسیفیکیشن اور ریٹ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایس ون پرو کمپنی کا اس کی اسپیسیفکیشن اور ریٹ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ وائی ٹینٹی کمپنی کا اس کا اسپیسیفکیشن اور ریٹ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ڈوکومو فائیو جی اس کا آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ایکس تھری اور اس کے علاوہ ایس ٹونٹی ان سب موبائلوں کی تمام تر اسپیسیفکیشن اور ریٹ آپ کو بتائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم دوستوں یہ ہے آئی فون ایکس ایس یہ اس کی لک ہے ٹین بی کنڈیشن میں ہے بہت ہی کلیئر کنڈیشن میں ہے یہ مل رہا تھا جہاں پر میں نے معلومات کی ہیں ستّر ہزار روپے میں یہ مل رہا تھا نان پی ٹی اے ہے ایٹی ون اس کا بیٹری ہیلت ہے اور یہ واٹر پروف ہے یعنی واٹر پروف ٹین بی کنڈیشن میں ستر ہزار روپے میں نان پی ٹی اے آئی فون ایکس ایس مل رہا ہے اور یہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ون ٹین پرو اس کی صرف لک دکھائیں گے ویڈیو آگے دکھائیں گے کہ اس کی مکمل ویڈیو ریٹ اور اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایف سترہ پرو اس کی ہم نے بازار میں جہاں تک معلومات کی ہیں ایف سترہ پرو آٹھ جی بی ریم ایک کارڈ کے ساتھ اوپر کیمرے کے ساتھ چھوٹا سا کریک کا نشان ہے اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فلیش کے ساتھ اور یہ اس کی بقایا لک بہترین ہے تقریباً ٹین بائی کنڈیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹین بائی نہیں تھا اس کا پرائس 42000 روپے 828 میں ڈبہ چارجر کے ساتھ مل رہا تھا اور اس کے علاوہ آگے آپ کو دکھائیں گے آ, یہ ہیں پوکو ایکس تھری پرو کا یہ ایکس تھری پرو نہیں ہے پوکو ایکس تھری این ایف سی ماڈل ہے پوکو ایکس تھری این ایف سی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کی چھ جی بی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی میموری آتی ہے چھ پلس ٹو جی بی آتا ہے اور ایک سو اٹھائیس جی بی اس کا میموری ہوتا ہے اور یہ موبائل لک میں بقایا ایکس تھری پرو کی طرح ہی ہوتا ہے اس کا ڈبہ اور چارجر بھی اس کے ساتھ مل رہا تھا جہاں پر میں نے معلومات کی ہیں تو اس کا پرائس چتیس ہزار روپئے دے رہا تھا چھتیس ہزار روپئے بقایا کنڈیشن اس کا بہت بہترین کنڈیشن جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا بیک فرنٹ تھوڑے بہت اسکریچز تھے اسکرین میں جو کہ کیمرے میں شاید آپ کو نظر نہ آئے معمولی سے اسکریچز تھے یہ چھتیس ہزار روپئے میں مل رہا تھا چھ ایک سو پوکو ایکس تھری این ایف سی آگے دکھائیں گے اور یہ موبائل ہیں آر فائیو اکواس کمپنی کا آر فائیو یہ بارہ دو سو چھپن میں آتے ہیں اور یہ پی ٹی اے اپرووڈ تھا اس موبائل کی جہاں تک ہم نے معلومات کی ہیں تو یہ موبائل مل رہا تھا اڑتالیس ہزار روپئے میں حالانکہ پچپن ہزار کا انہوں نے پیچھے اسٹکر لگایا یہ اڑتالیس ہزار میں مل رہا تھا بقایا بالکل ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں تھا اور اس کے بعد دکھائیں گے آپ کو اوپو ایف سترہ یہ ریڈ کلر میں اس سے پہلے جو دکھایا تھا ڈارک بلو کلر میں تھا یہ آٹھ جی بی ریم ایک سو میموری میں اور یہ اچھے کنڈیشن میں یہ جو پہلے دکھایا تھا اس سے یہ بہت اچھے کنڈیشن میں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں آٹھ ایک ڈبل چارجر کے ساتھ یہ تقریباً پینتالیس ہزار میں دے رہا تھا 8GB RAM بی ریم ایک سو اٹھائیس میموری کارڈ کے ساتھ ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں اوپو ایف سترہ اور اس کے علاوہ ویوو کا ایس ون پرو ویوو ایس ون پرو یہ آٹھ جی بی میموری کارڈ میں آتے ہیں اور اس کا ڈبہ چارجر کے ساتھ تھا اس کی کنڈیشن بہترین نہیں تھی اس کی سم ٹرے بھی چینج ہو چکی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بلیک کلر میں ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی کنڈیشن کچھ خاص نہیں تھی کیسنگ اور آر ڈی وغیرہ چینج ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ آر فائیو کا نون پی ٹی اے ہے جو پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ آر فائیو کا پی ٹی اے اپرووڈ تھا یہ آر فائیو نان پی ٹی اے ہے یہ بالکل ٹین بیٹرین کنڈیشن میں چھتیس ہزار روپیے میں مل رہا تھا اور اس کا سم ابھی تک ڈلا ہوا نہیں ہے سم ورکنگ میں ہوتا ہے یہ موبائل اور بارہ جی بی ریم ہے دو سو چھپن جی بی میں ریکارڈ میں آتے ہیں اور اسنیپ ڈریگن آٹھ سو اٹھاسی اس کا آتا ہے گیمنگ کے لیے یہ ٹاپ کوالٹی ہے گیمنگ میں سب کا باب کہاں جاتا ہے اس کو ٹین بیٹری کنڈیشن میں چھتیس ہزار نان پی ٹی اے اور اس کے بعد آگے آپ کو دکھائیں گے آگے ہمارے پاس یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ موبائل موجود ہیں اس موبائل کا ابھی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ون پلس ٹین پرو ہیں ون پلس ٹین پرو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ون پلس کا سب سے بہترین ماڈل ہے ایک لاکھ تیس ہزار میں یہ مل رہا تھا پی ٹی اے میں آٹھ جی اس میں ون پلس ٹین ٹی بھی آتے ہیں وہ جو ہے نا بارہ دو سو چھپن میں آتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ڈیمانڈنگ سیٹ یہ ہے کیونکہ ان کا زیادہ تر موازنہ آئی فون تھرٹین پرو میکس کے ساتھ لوگ کراتے ہیں اور اس کے ساتھ موازنہ کرایا جا گیا ہے بہت زیادہ آپ انٹرنیٹ میں اس کے ویڈیوز بھی چیک کر سکتے ہیں اس کی کیمرہ وائز کوالٹی بہت بہترین ہوتا ہے آخر میں میں کیمرہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا اور بارہ دو میں اسنیپ ڈریگن آٹھ سو میں نان پے یہ مل رہا تھا یہ اس کا کیمرہ ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل کلیئر کنڈیشن اور یہ ہیں ڈوکومو 5G جی کے نام سے آر کے نام سے آتے ہیں 8GB جی بی ریم کی میموری کارڈ میں آتے ہیں بقایہ لک میں یہ بہت بہترین ہے اور اسکرین اس کے ایج بنے ہوئے ہیں سائیڈوں میں اس کی گولائی ہوتی ہیں اور کیمرہ اس کا پنچ ہول ہوتا ہے بالکل بہترین ڈیزائن اس کا بنایا ہوا ہے یہ آٹھ میں 40,000 روپے میں مل رہا تھا بازار سے 40,000 روپے میں مل رہا تھا تو یہ سیٹ مل رہے تھے تقریباً چالیس ہزار روپے میں دے رہا تھا آٹھ جی بی ریم ایک سو میموری کارڈ کے ساتھ بہترین ڈیزائن تھا اس کا لک بہت خوبصورت لک مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آیا اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہے پوکو ایکس تھری پرو پوکو ایکس تھری پرو آٹھ جی بی ریم دو سو چھپن جی بی میموری کارڈ میں آتے ہیں اس میں آٹھ ایک سو اٹھائیس بھی آتے ہیں لیکن یہ جو میرے پاس ہیں یہ میں نے دیکھا تو وہاں سے میں نے پوچھا یہ آٹھ دو سو چھپن میں تھا ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں یہ بہت ہی بہترین کنڈیشن میں تھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا اس میں رف بہت زیادہ مل رہے تھے وہ سستے تھے تقریباً کوئی آہ آہ ایسے سمجھے کہ انچاس ہزار میں بھی مل رہے تھے لیکن یہ موبائل وہ دے رہا تھا آٹھ دو سو چھپن میں باون روپے دے رہا تھا اس سے اوپر بھی ریٹ چلا رہے تھے مارکیٹ میں لیکن یہ جو میں نے دیکھا یہ بہترین چیز تھا اور اچھے ریٹ میں مل رہا تھا آٹھ دو سو چھپن اسمیپ ڈریگن آٹھ سو اٹھاسی اس کا آتا ہے اور گیمنگ کے لئے بہترین سیٹ ہوتے ہیں یہ چارجنگ بیک اپ میں بہت اچھے ہوتے ہیں اس کا کیمرا وائز بھی بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے تو باون ہزار روپئے میں اگر خود آپ کو مشورہ دینا چاہوں تو ایکس تھری پرو اگر آپ کو آٹھ دو سو چھپن میں ملے اور ڈبہ بھی اس کے ساتھ ہو تو باون ہزار روپئے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آج کل کے کے حساب سے کچھ سائڈوں میں نشان گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس وائی تھرٹی تھری ٹی وائی تینتیس ٹی موبائل آ, یہ ہم نے دیکھا وہاں پر تو مین بازار میں کوئٹہ میں اس کا ریٹ دے رہے تھے پینتالیس ہزار روپئے آٹھ جی بی ریم ایک سو جی بی میموری کارڈ اور اس کا ڈبہ چارجر بالکل کلیئر کنڈیشن میں اس کے ساتھ موجود تھے آ, اس کا پرائس جو ہے نا آ, یہ پینتالیس ہزار روپے میں مل رہے تھے یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ویوو میں میں نے بہت سارے دیکھے ہیں یہ بالکل ٹین بیٹھ رہن کنڈیشن میں تھا اس میں رف کنڈیشن میں اس سے اوپر ریٹ بھی چلا رہے تھے لیکن یہ ٹین بیٹھ کنڈیشن میں ڈبا چارجر کے ساتھ آٹھ ایک سو اٹھائیس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پینتالیس ہزار روپے میں تھا تھینکس فار واچنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ